אולי פעם התנסיתם לשפשוף בלון בשערות הראש שלכם, וכשהרחקתם אותו מהראש, השערות סמרו. אם לא התנסיתם בכך, כדי שתחשבו על ניהול חיים יותר עשירים לכיפים. אני בטוח שרובכם עשיתם את זה. אם חשבתם שיש לזה קשר עם הבלון, או עם השערות, המחליפים ביניהם ניתנים, כשאחד מהם הופך להיות שלילי או חיובי מהשני, וכך הם אחד לשני, אם כח? כך, אתם כנראה צודקים. הניסיון הזה ששיפשוף הבלון בסערות שלכם ושהסערות נמשכות אחר כך לבלון זה מה שנקרא האפקט הטריבו-אלקטרי, חשמל סטאטי. לכתוב זו, אפקט טריבו, -אלקטרי, טריבו אפקט. צפו לתופעה הזאת כבר לפני הרבה זמן. לאו דווקא עם הם שפשפו למשל בגד משי בחתיכת זכוכית ואז ראו סוג מסוים שמשיכה או שאולי אם עושים זאת מספיק הם את אחד הגופים פורקת מתענות כשהוא בשני בני אדם ראו ברקים שבהם נראה משהו הולך ונבנה סוג מסוים של פוטנציאל ואז פריקת ניתן פתאומית יצרת את הברק ואז את כל הרם תופעה שבני האדם ואנשים, בעלי תודעה המדעית, ניסו להבין את התופעה כל לפני הרבה זמן וניסו לבנות מודל שמסביר את התצפיות שלהם היום אני יודעים שישנו מודל המסביר את התופעה די טוב והמודל הזה, כפי שאמרתי, נקרא Effect Triboelectric פשמל סטטי, זה מודל הקשור במטענים זה מודל העוסק במטענים העומר לפי קו שישנם דברים בעלי תחונה נקראת מטאן. לדברים מסוימים יש מטאן חיובי, יש להם מטאן חיובי, זה שם ברוטין אנחנו קוראים חיובי, לדברים מסוימים יש מטאן אפוק. מטאן שלילי. אנחנו נקרא לזה מטאן אדום ולזה מטאן ירוק. אנחנו נקרא לזה מטאן אפּוֹפּוֹטָם ולזה אנחנו אז לא יגיד תמיד נמשכים בבנות יענה, אך הם נדחים על ידי היפופוטמיים אחרים, וכך הלאה. אני חושב שתפסתם את הרעיון. בכל זאת, אשתמש במילים שנהוב להשתמש בהן, אנחנו אומרים שלמשהו יש מטען, נגיד מטען חיובי ולמשהו אחר יש מטען שלילי, במודל שלנו, שני הדברים מטענים שוני סימן מושכים זה את זה. כבר כשמטענים שווי סימן דוחים זה את זה. ויש לנו מטען חיובי ועוד מטען חיובי, הם יעיצו. הם יעיצו ויתרחקו. זה לא נכון רק עבור חיובי וחיובי, זה גם נכון עבור שלילי ושלילי. שני הדברים האלה יידחו כי הם שווי סימן. מעניין לחשוב הזה. כי אנחנו רגילים לחשוב ממחים של נטען במיוחד בעולם שבו יש מכשירים חשמליים עם הידק חיובי ושלילי חושבים למשל על טעינת הטלפון הסלולרי נראה כאילו כאילו מטען זה משהו בסיסי בעולם שלנו זה אומנם נכון החלינו של שלמילים שרירותיות והן בעצם מתארות תכונה מסוימת הנצפת בעולם אם לרמה האטומית מגיעים לרמה הבסיסית ומדברים על מיטן. לכל זאת, כדאי להבין שאלה מודלים המאפשרים למוח שלנו יותר תופעות. אלה מודלים המאפשרים למוח שלנו תאר תופעות נצפות ולנבא אחרות. במסגרת המודל הזה אנחנו יכולים לדמיין ברמה האטומית את גרעיני האטום המורכבים מפרוטוני ונוטרון. אם יש לנו כמה פרוטונים, ויש לנו כמה נוטרונים, ששני ניטרוני. על פsis המודל הזה, הprotונים ישם מיתם חיובי. הprotונים יש מיתם חיובי. המוסכמה רפי, אנחנו נומרים שהם חיובים, שאנחנו מסמנים את הסימן פלוס. איננו מודגש שprotונים קיימים קורא בצורת פלוס. אנחנו נגיד שיש שני או לא לישתמש במילה מיתان. גם אם כן, יש לנו פרוטונים בעליהם איתם חיובי ומסביב לגרעין מסתובבים בדרך כלל אלקטרונים יש massa הרבה יותר קטנה למסה היא דבר מעניין אנחנו מדברים על massa כי זה משהו שאנחנו מבינים בשפת יום יום אך גם במסה היא של גופים היא של חומר נראה לנו שאנחנו מבינים את זה כי יש לנו מאוזניים ואז מבינים דברים כמו נפח ומשקל אך אפילו המסה יכולה להיות משהו מיוחד בכל מקרה הכוונה בסרטון הזה היא לדבר על נטען ולא על מסה כל הדברים האלה שעליהם מדברים בפיזיקה הן תכונות של חומר העוזרים להבין איך גופים פועלים במקרים שונים בואו נחזור לאטום הקטן אותו הניגוני נגיד שלאטום הזה יש שני אלקטרונים ברור שזה אינו ציור בכלי נידה נכון <laughs> אחד מהאלקטרונים יש והם מדלגים להם פה מסביב, מסתובבים סביב גרעין האטום הזה. הסיבה שאנחנו משתמשים במודל הזה, אפילו ברמה האטומית וחושבים על פרוטונים ואלקטרונים, היא שהיא מאפשרת לנו להתחיל להבין מה קורה באפקט הטריבו אלקטריק, חשמל סטטי. כשפשפים את הבלון על הצערות, בגלל החומר שממנו עשו יהיה בלון, ובגלל החומר שממנו עשו יהיה צערות כשהם במגע ושיפשוף, הבלון חוטף אלקטרוני מהשערות, הבלון חוטף אלקטרוני מהשערות, והוא הופך להיות שלילי, הוא טעון שלילית, השערות הופכות להיות יותר חיוביים, כי יבדו חלק מהאלקטרוני. ואז כשמקרבים את הבלון לשערות, זכרו שמתאנים שווי סימן דוחים זה את זה, כך בשערות, נוטים ליתרחק מאלקטרונים אלה, מיתן שלילי נוטה ליתרחק מיתן שלילי. אני אגיד שברור שקצרות הסהרות אופקית ליותר חיוביות. בואו על כן קצרות הסהרות, תימשך שחקנה על הבלון. אנחנו יכולים להבין את האפקט המנומחים של מעבר אלקטרוני. זה בדיוק מה שקורה כשחושבים בדרך הזאת תמצאו את המודל הזה. אנחנו. מדענים ואנחנו יכולים לחשוב על מה שקורה כאן המודל הזה מסביר הרבה יותר תופעות הנצפות בעולם כגון ברקים ודברים אחרים כמו למשל ההלם החשמלי שמקבלים כשנוגעים בידית של דלת ואחר שהם שפשפים את הנעליים בשטיח אנחנו אוהבים לכמה דברים לכן אפשר לראות מה מידת התחייה ומה מידת המשיכה בין מתענים היחידה הבסיסית של מתען או אחת היחידות הבסיסיות של מתען או האיחודה-elementרית של מיתן מוגדרת面试ות מיתן של קורتون או של אלקטרון. האיחודה בסיסית או ההא elementary של מיתן מסמנת באות I. וזה המיתן של הפורטון I מסמנת האיחודה-elementרית של הפורטון לאלקטרון יש massa הרבה הרבה יותר קטנה מ massa של האtom נובات מהפרוטונים וอะנוטרונים, האלקטרון יש שמה זה ארבעה, ארבעה יותר דנמי מאשר הפרוטונים והנוטרונים. אבל רובאל מיתן שבר לזה של הפרוטון, הסימן נפוח. המוסכמה היא לכתוב מינוס או מינוס אחד אי. זה כמטען ממשי, או זה כיחידה. את זה כמטען ממשי, ניתן על מינוס של האלקטרון. יש לנו גם את הנוטרונים. שהם חסרי מיטן, הם ניטרלים, וזאת הסיבה שנקראים ניטרונים כי הם ניטרלים, חסרי מיטן זה כאן, זהו ניטרון כשמדברים ברמה יותר גבוהה, לא ברמה האטומית כשמדברים על קורטונים ואלקטרונים יחידת המיטן והם משתמשים בדרך כלל, היא קולון. קולון, על שם הפיזיקאי צ'ארסוגוסטין דקולון. כשמדברים עליו, הוא היה פיזיקאי צרפתי מהמאה ה-18, משתמשים בסי גדולה. כשמדברים על היחידות, ניתן להשתמש בסי קטנה. איך מגדירים קולון? קולון אחד, נכתוב זאת כאן. קולון אחד, אני משתמש בקיצור סי גדולה, שווה, או שווה בקירוב, נעגל כאן, שווה בקירוב ל-6.24 כפול 10 בחזקת 18e. ערכו המוחלט שווה לנטען של 6.24 כפול 10 בחזקת 18 אוטונים, או שערכו המוחלט, אם מדברים על אלקטרונים, הוא מינוס 6.24 כפול 10 בחזקת 18 אלקטרונים. אפשר ללכת גם מהכיוון ההפוך. מהו המטען או ערכו למיתן המטען של פרוטון אחד עם של קולונים? וקחים את ההופכי של זה. ניתן להגיד ש-E שווה בקירור להופכי של זה, שהוא 1.60, אפשר להגיד שזה הנספר ההפוך לזה, 1.60 כפול 10 בחזקת מינוס 19 כפול 10 בחזקת מינוס 19 קולון. אני מקווה שזה נותן לכם הערכה ברמה הבסיסית מהו מתען. ברמה היום יומית, אנחנו רגילים לזה, אנחנו עושים רבות בחשמל, ונדבר על כך יותר לעומק בעתיד. אך זה הדבר, אחת מתעלומות היקום, איך שני החלקיקים האלה יודעים להימשך הדדית. גם כשהם במרחק מסוים, איך הם יודעים להפעיל כוח אחד על השני? ביניהם, צורה. כשמגיעים אבל לפי ההיגעיון היומיומי שלנו הם נמצאים במרחק איך החלקים האלה יודעים להימשך או להידחות ומהו המטען הזה או להפך קבענו את כל השמות האלה כדי שזה יעזור לחשוב עליהם וכדי שיהיה מודל שמסביר ומנבא החיים אנחנו באמת יודעים מה זה מטען בצד אחד יש לנו את הרמה היומיומית הפשוטה עוסקת בבלונים ובסערות אך ברמה אחרת זה דבר די עמוק בהסבר היקום שלנו של החומר איתן, איתן از بير ولنبه اخ زي اداني دبر بسيسي